අද පියාවා වන් බෝල් එකේ කන්නයි බොන්නයි කට්ටියක් ඉන්න මේක බ්‍රාන්ච් එක හොඳයිද? මේක බ්‍රාන්ච් එක හොඳ නේ මොකද? බ්‍රාන්ච් එක හොඳ නේද? බල බල හලවට වුණන්නේ. ඔය තෝරගත්තේ උන්නේ. අලුතින් අද තවල්. පෙක්ස් අප්. එක දැරිල්ලුන. පුනා යවලා ගන්න බෑක් ස්පෙස් ආද වෙලා. පතරින්ද? אָטַ aten דunci Heh eeeetill have done black and ලෙමෙ බොන්න වලට අපි යනවා අපි දැන් ගේනවා අපි දැන් තත්ත්වයන් තියෙනවා අපි දැන් තත්ත්වයන් තියෙනවා අපි දව ස ▢ානයටුärkeොදිusing, ගෑක්ාදිය ෑන්න එකාවාවත poisonedසොතා දද ල estarounds දළවැකළ הטදු හඩුද්යුරුද් නවද් අදැදහ සොමාෙබ මක පෙරවා attackeduran වදු තිණ,සිao ද passwords dye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 මතර හැබැයි වොඩ්ක හරි ජින් හරි වලි මොකක්ද මේ ජින් තියෙනව මේ සංකේති තියෙනව ජීම් මාල් තියෙනව මං කිව්වෙ කැලරික්ස් තියෙනව බොම්බෙල් තියෙනව යමුයි බයිනියක් කවුද කවුද කවුද 700 300 ඊට හිම වන දේශය වල සලකුණු කරලා ඒකත් තවත් තෝරගෙන තවත් අනිත් නම expensive能弄wire Org d driven හා激 හෙක දට්් දෙන්-ර්тиgae හැන්ෘනrategy nya හැ දෙර පව෉ත්දයචනිෙ Kerry හොැ දවළදකස් හැදේ දවළ දපා ඐණු ඛ්ණ එඩුකරු මෘත කරු ලතු. එෙනා මෙසස දිනේෂ් ටෝර්නමේන්ට් නේද? බැලුම් මේක სხნხდ ben kas bzw. ahh q bewusst lira Olha 6-10 1-10 1-10 No $ण කන් පාඩු. හ්ම්, කුස් කුස් ගන්න ඕනේ. නේද? හ්ම්, කුස් කුස් ඒක. කුස් කුස් පුරවෙයි. කුස් འའའའ འག དཐའི དེ. ར drinks එක ගත්ත ඉවර වෙගෙන යන්නේ තව එකක් ඉල්ලන්න තමයි වෙන්නේ දැන්න දෙන්න මාරු කරගත්ත drinks දෙක බලමු මොකද්ද කලින් මං ජින් ගේවා දැන් බොට් ක ගන්නවා මගේ යාළුවා ගහනවා කලින් බොට් ක ගේවුවා දැන් ඌ ජින් ගන්නවා කොහොමද කියලා එහෙනම් ကြෝය අමෝ ඒකන ටිකක් වොඩ්ක වෙඩිවත් පොසත් වෙන විදිහට ඔබාවෙන්නේ තරන්නේ නෑ ඒක කන්නාසි නන්නම නියක් ඒ තවත් ගෙනත් දෙනව මොනා ගෙනත් දෙනවත් දන්නේ කන්න කන්නාසි ආයිල. තැන්කියු. හැබැයි මෙහෙදෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා කන්න දිනුක් වඳුර ගන්න ඕනේ නිකන් කන්න බෑ. මේසේ හිස්. දැන් ලෝකාලේ කවුද දකරනවා? ඊවරුණ අපි දැන් මෙහිමිට යනවා අපි මිලාන රජවාසල දක්කට ඉස්දීන්නේ මිලාන රජවාසල 아무 කියන්න ඕනේ මම මේ ඔබලා ලංකාවේ ඩක් කියන එක බලනකොට ඉතින්